Χαίρομαι πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρότασή μου να είστε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία θα συντάξει την Εθνική Στρατηγική σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Και το λέω αυτό διότι θα συμφωνήσουμε ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα όλες και όλοι, όλα τα άτομα πρέπει να αισθάνονται ελεύθερα να είναι αυτό που αληθινά είναι, χωρίς φόβο και χωρίς διακρίσεις. Και νομίζω ότι, αν μάθαμε κάτι και από τη δοκιμασία της πανδημίας, είναι η σημασία της κοινή δράσης απέναντι στον κοινό κίνδυνο, αλλά και η σημασία της ζωής με αλληλεγγύη και με αλληλοσεβασμό. Και νομίζω ότι αυτές οι αξίες μας αφορούν όλους, ανεξάρτητα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, Έκφραση χαρακτηριστικού φύλου, εργαζόμαστε σε όλοι για μια σύγχρονη και δίκαιη Ελλάδα και μια τέτοια χώρα δεν νοείται να αποκλείει ή να διαχωρίζει τους πολίτες της. Γι' αυτό και τα ΛΟΑΤΚΙ, άτομα, πρέπει να βρουν ισότιμη θέση στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της πατρίδας μας. Είναι ατομικό του δικαίωμα, αλλά είναι και υποχρέωση της πολιτείας και νομίζω ότι είναι και μια όρημη τομή προ όφελο του Εθνικού Συνόλου. Και προσβλέπω πραγματικά στη δουλειά που θα κάνετε με το κύρο το οποίο έχετε ω πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πιστεύω ότι είστε ο πιο κατάλληλο να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλαισιώνεστε από καθηγητέ του αστικού και σταματικού δικαίου, από εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών. Και βέβαια τι εργασίε τη Επιτροπή σα θα παρακολουθεί και ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Αλεξανδρής, αλλά και ο Οικονομικός μου Σύμβουλος, ο κ. Πατέλης. Προσβλέπω να είναι μία ανοιχτή επιτροπή, η οποία θα λάβει υπόψη τις τη συμμετοχή και τις παρατηρήσεις των ενεργών πολιτών και θα μπορέσει να διαμορφώσει αυτήν την εθνική στρατηγική την οποία η χώρα, μας επιτρέψτε μου να να θα έπρεπε να έχει εδώ και πολλά χρόνια. Για να κλείσω, έτσι όπως άρχισα, η κοινωνία μας δεν ανέχεται πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν ανέχεται πολίτες με λιγότερα δικαιώματα. Εσείς, ως δικαστής, έχετε δώσει αγώνα ακριβώς γι' αυτό και νομίζω ότι είναι έτοιμη να κερδίσει με σύνεση και οριμότητα ένα στοίχημα των καιρών μα. Οπότε και πάλι θέλω να σα ευχαριστήσω για την ε, θέρμη με την οποία αποδεχτήκατε την πρόταση. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμότατα πρώτα απ' όλα για την εμπιστοσύνη την οποία δείξατε στο πρόσωπό μου. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω εκ μέρου όλων των μελών τη Επιτροπή. Αναφερθήκατε στην ιδιότητά μου ω πρώην του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι γεγονό ότι τα θέματα τη καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρο των λογαριασίνα ατόμων έχουν απασχολήσει επενδυμμένως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του ρατσισμού και της ψανοδοξίας. Είναι επίσης γεγονό ότι τον περασμένο Νοέμβριο του 2020 η Επιτροπή στις βρυξέλλες η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθέτησε ένα πρώτο σχέδιο δράσης, το οποίο και προς τα κράτη μέρη, βεβαίως και της Ελλάδος, και ότι, ε, όπως και εσείς είπατε, είναι καιρός πλέον να αποκτήσουμε μια εθνική στρατηγική, η οποία να ανταποκρίνεται στο διεθνές γίγνεσθε. Ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί παρά να δουργεί με βάση την αρχή της ισότητα και της ανθρώπινη αξιοπρέπεια. και με βάση αυτές τις αρχές θα κινηθεί και η Επιτροπή μας, η οποία έχει βεβαίως συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στόχο έχουμε, ε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να μελετήσουμε, να συλλέξουμε ιδέες, απόψεις, να δούμε τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να σας δώσουμε ένα πλαίσιο ιδεών και δυνατοτήτων ε, μέσα από τι οποίες θα μπορέσετε εσείς να διαλέξετε εκείνο το οποίο ανταποκρίνεται στην πολιτική βούληση. Ε, με πολύ χαρά θα δουλέψουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Στόχος μας είναι ή δυνατόν να έχουμε κάτι που να μπορεί να τεθεί σε διαβούλευση ένα προκατακτικό εθνικό σχέδιο δράσης έως το καλοκαίρι και από εκεί και πέρα. Ε, μαζί θα απολεχτούμε θα τόσο ώστε να ε, ε, βρεθεί η, η χρυσή τομία, α πούμε έτσι. Ε, και η, η συνέρεση και η συνένεση οι απαιτούνι προκειμένου αυτά τα ζητήματα να, να προωθηθούν τα. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.